На станції технічного обслуговування авто, яке готують для передачі на передову. Ця машина за технічними характеристиками у задовільному стані, розповідає майстер станції технічного обслуговування Ігор Чупилко. Автомобіль по технічній частині справний, єдине, що по ходовій частині робимо ремонт, тобто там ну, такі відповідні узли, тому що там, в принципі, потрібно буде Якби ну в таких над, надскладних умовах для цього треба замінити там деякі елементи ходової частини, там відповідно рівні масла, фільтра щоб вона була то тобто, повністю підготовлена до тих подій. Тому що там, ну я думаю, що відповідно там часу і зусиль хлопців немає цьому всьому робити на цьому відео. Один з автомобілів, який передали для зсу з Нентішини. міський голова Олександр Супрунюк каже: автівки призначені для військових закупляються за гроші міського бюджету та волонтерські кошти у Латвії та Німеччині. Ці два автомобілі прийшли з Латвії, вони якраз мають піти на одну частину військову. Це якраз у нас є саме друзі в Латвії, і там і українці є, і взяли, скажімо, ці всі роботи по покрас, по фарбуванню проводять безкоштовно" ці волонтери теж латвійські, а єдине, що закупляється там краска, фарба, але фарба закупляється, знову ж таки, за кошти латвійських, там, громадян. Ми намагаємося вибирати автомобілі специфічні, саме з підвищеною прохідністю. Автомобілі, розповідає Олександр Супронюк, для потреб військових закуповують в середньому до 7 тисяч євро. Саме дорогий автомобіль у нас був 7 тисяч 300. Ми закупляємо це в основному пікапи, джипи і мікроавтобуси. В першу чергу ми забезпечуємо це ті частини, які знаходяться на передовій. Я знаю, що десь біля 30, можливо, навіть і більше автомобілів – це закуплено за волотельські кошти на Тішинській. Але, як правило, автомобілі там довго не живуть. Справа, слава Богу, що виручають, скажімо, люди з живі залишаються, але це таки розхідний матеріал. Тому потреба в автомобілях там на передовій дуже велика. За словами Олександра Супрунюка, для ЗСУ планують ще закупити великогабаритні автобуси. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.